السلام عليكم يا جماعة ومعاكم أبو أشرف من قناة بي تيفي في، يا جدعان داخلين يا جدعان نفتح على بدلة إكس الجديدة يا جدعان، بس كده المسلسلات بتاعتنا يا نهار أبيض يا جدعان، إيه ده؟ إيه ده يا جماعة؟ استنى كده؟ نخش نشوف البدر عاملة إزاي؟ يا يوم. يعني لو طلعت بالسيرفر تسيك المسج ده النهائي النهائي الاخيرة ده, ده, ده بقى. ايه بلده بوم يا جماعة. المسج بتفتح حلوه برده. رشتك انا نفتح علامة ده. الله اللايك اخبطوا اللايك كده. قبل ما نفتح حاجة انا الله اللايك. لقد اردت ان اكون مسجدا يا اردت دي اكون اول واحدة اكون يا رب اكون ابن مصر اكون مسجدا لن اكون مسجدا لقد تم تصويرها من الممكن ان تكون ممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه عمران الممكنه من يا رب الممكنه من الممكنه روحي لعلي مهم محل ابن سوريا يلا قرار الراسة الله يا ابن اللعيبة ابن سوريا يا ابن اللعيبة عاشها كمان والله حظ مين تاني يا جماعه حظ ماهر يا جدعان خش يا نعم يا شباب يا جدعان حلو كده هنا مين مين مين حس كده يا جماعه كده اخر واحده في حاجة في يا رب الكب تبعها حلالك وخلفها يا اوكي اخر واحده في السيما دي حقيقي يلا يا والله خاطركم ب20 يلا يا جدعان 20 يا جماعة بخاطركم والله دوسوا الله بقى دوسوا تاني انا عندي اكيد طيب ماشي يا شباب الله والصلاه أنا يعني شوف شركة تنشرش ايه لا لا كمان شوف جتنا جت لنا ايه نجمع لنا نشوف الرأسة بس الاول. نشوف السموك. سموك قلقه. السموك هاتاني. اهي يا جماعة السموك. اكلنا حاجة تاني. ونحضة عشرين من دي بس على الفرتيقة دلوقتي الوقت وعزين للرأس. ايه. آه. اوه. والله الرصاقام جامدة يا جماعه ده احنا هنحطها في مكان ايه؟ هنا المكان دي بس غير انا اربع رخصات مسك يا جدعان غير التوباز غير الشعب الكنات بقى اهه يا جماعه ايوه النت الله النت خش كده يا جدعان نجرب الحاجه دي بجيم موسه كده على السخان آه إحنا مسجلين كام؟ استنى، أمسك، أيوة، خش يا عم جيبنا، ليتس جو، نغطي يا جدعان اللايكات كده يا جدعان، إحنا مضحيين، ده إحنا عملنا بـ 20 شد عشان خاطركم يا جماعة، لايكات بقى، اضغط اللايك انا أنت عادي، سوى اللايك يا جماعة، سوى اللايك، اشتركوا في القناة يا جدعان، عايزين نوصل 200 مشترك يا جماعة في إيه؟ مقصرين معايا كبد أوي يا جماعة والله، كمية تقصير وليك بشوف الفيديو اضغط اللايك وليس اشترك في القناة بس خليكم انت لو وصلنا 200 مشتركة هو احسن احسن اتنين روال بس عليكم كل ما نوصل بالمية كده وانا اعلى لي في وقت وانا المية عندي هنوزع ان شاء الله مية 150 كده ونوزع واحد جيب 200 نوزع كل ما كل ما كل ما كل ما كل, كل... كل... مشتر... الرصة جامدة يا جماعة والله رأس على بيتنا الصراحة تنزل تحت ولا من فوق؟ انا سامعك انت من فوق انا انزل من تحت مش اخويا خش خش ايه ده ايه ده بقى ايه ده من فوق حالي. ده دمه له له شوف وراه بس لحد ما الصراحه مليش فيه اوي مهم يا جماعه مش مهم عادي عادي عادي نروح فين نروح فين انزل يا عم زين اي اللوب اللوب ما شفتوش حب تاني بالهيبه كمان لا لأ لي با دو سوره سوره سوره لا حصل الو المهم على العموم احنا كنا بس